Чи можна над перекриттям з глини і дерева для горища встановити в друге перекриття з плит чи монолитою, щоб зводити в другий поверх стіни цегли, Як насичує вологу силікатна цегла червону? Силикатна не насичує червону цеглу. силікатна має залишкову вологу підвищену тому що керамічна цегла там 2 а силікатна може доходити до 5%. І от в цьому вона погана, тому вона на ощуп вона більш холодна здається. Тобто це є таке питання комфортності, коли ви біля стіни стоїте або обне бликачуєтесь, то силікатна вона буде постійно казатися більш холодною. Хоча якщо ви візьмете перин і помірює температуру і тої, і тої стіни в одному приміщенні він покаже однакову температуру але теплоємкість у сілікатних буде вища із-за того що більше вологі тримає